يا مرحبا بالليل فاول واليوم عيد هذا سمي جده على عز وفخر يا جعل حظه دايما فاله سعيد احسن وجياته تشبه للمطار دائماً فله سعيد أحسن وجيات تتاشفه طيب للمطر طيب هذا سمي طيب اللي علومه طيب ماتحي اللي على طلات صيتي طيب ينذكر أحسن